Μπαμπά, έχεις κανένα τεσάρι Όχι, την πάτησες, Ντάριλ Σκράτ, μήπω έχει κάνα λίγα Ναι, την Ει, hey, αγένεια Δείτε τι βρήκα πίσω από κάτι πλαστούς πίνακες της αναγέννησης Θα τα πούμε μετά για αυτούς, Ντάριλ Βασικά είναι από την εποχή του ρομαντισμού Ενώ ορίστε Α, Η τελευταία μας κούτα μετακόμισή! Ναι, και μόλις την αδειάσουμε Μετακομίσει εντελώ το παντοτινό σπίτι μα. Ένα λύση, το παντοτινό σπίτι, το δικό μου. Όχι ότι παραπονέμαι, πολύ. Ναι, εντάξει, Κράτ, αφού μα αγαπά. Μαγί, δεν θα ξαναγίνετε νομάδε από εδώ και μπρο. Αυτή μάλλον πρέπει να είναι η δωρεάν σάτα συνδρομητών του Midwest Monthly. Ξεκινήστε, εσεί. Καλησπέρα, γείτονα. Είναι η τυχερή σου μέρα, γιατί ακριβώ όπω αυτό εδώ το 7 κούπα. Ου, wow. που πείς αυτό, εγώ μπορώ να εξαφανίσω τα προβλήματά σου. Προβλήματα. Έρχονται κατευθείαν και η βροχή μπορεί να κάνει ζημιά στο σπίτι σου. Για κοίτα, τη γλίτσα στις σύντρο σου. Oh, θα ήθελα τόσο να εξαφανίσεις τη γλίτσα μου. Ε, θα το κάνω, για την πολύ χαμηλή τιμή των 300 ευρώ. 300 ευρώ! Είσαι καλός μάγος, αλλά ακόμα καλύτερος κομικός. <laughs> Όχι σοβαρά, η μαγεία δεν πληρώνει του λογαριασμού της μέρας μα. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν έχουμε τόσο πολλά λεφτά. Οπότε, τι λε, εσύ να εξαφανιστεί από εδώ, Και εγώ να κάνω τις υτρο <laughs> κατάλαβα γιατί δεν την αδειάσατε ποτέ. Σκράτ! Τίμπανα, παρακαλώ πολύ. Σα παρουσιάζω το τελευταίο μπικλιβίδι. Είναι από το τελευταίο ταξίδι τη γιαγιά Νίγη στην Ταϊλάνδη και ξέρω ακριβώ τη θέση του. Εδώ.